Moikka, mä oon Jonna. Mä tällä töissä täällä maanrikymiskäräisellä. tuossa puoli sitten. Osa-auto taivaalkoisen yksikestä maanrikykskoneen kuljettajaksi. Töihin kuuluu kuorma kuljettaminen ja kaivinkoneen työskentely. Erityisesti minä tykkään ajaa kuorma-autolla, sillä maisema vaihtuu. OSAO. Kaikki on mahdollista.